عيش العمر العمر يركض ما يتان وأنا انا العطشان ما يال وانا العطشان منك ما يتاني تعال اليوم تعال اليوم باكر تعال اليوم باكر ما يتاني ياي تاني لو باخر نفست الحياة يا ما يجعلي علي ما نادم عليك ولا على الصار نادم على القلب ما عرف يختام بتبيد عذابي او خسرت اول شبابي واسفة يروح عمره ويرد خالي ليش اسهل بعد ش اللي جن اسكت على الناس من مستحانه يا ما تشكول شكول تحكي ورانا اي أيوة والله تحكي ورانا تحكي ورانا يا ما تشكول شكول يا تشكول شكول يا ورانة وهذا من ميش من قل عندك اش لا صلو لا جي هلا نجفي للعوزة طلاب يا عندك اش عند الله لباب عند الله لباب عند الله لي البر يا العلده تشبهي عند الله لي البر عند الله لي البر للعوس طال غام للعوس طال لا حصل ولا جي لا حصل ولا جيب للعوس We're <laughs> الظلمان هاي تحية الحبيب الغالي محمود الجمهورية واهلها بس يفتح حيا تقول حزبي نظور السيد كل الحضور على الراس محمود جمهورية واهلها أحمد ماجد الحبيب الغالي فرقة موسيقية على الراس الورد هاي من محمود المصري يتدلل الله الجمهورية واهلها على الراس شل عن عن الجمهوريه تحياتنا لهم واحد نجف حياه ومني لك حبيبي محمود <متحدث> أهل طويل الغالي. غاية يا كيف ابو عشان طلع ما يرضى من جيول شلون؟ يا دهر لا يا دهر لا يكفيك ظلما لقد اوصلتني درب الهلاكي وقد جرحتني من كل شيء يا <تصفيق> وقد جرحتني How's your body? حتني يعمل كل شيء الله جسمه من الألعاب باكي نحبه يبيعه يومه تحيه هذا أسس الهداوة وهي من محمود المصري الجوكا واحد نجف أحمد ماجد من إليك الحبيب منظر السيد الغاله على الراس وطاولته واحد ماجس نظوري محمود النجفي ويدلل يعني يا باري. واحد محمود النجفي سنفي. نظور السيدة عن راس. كل الحضور بدون استثناء واحد عراق الجمهورية والظل الجمهورية شل عمقل عن الجمهورية وأهلها هلا هلا, هلا مطرب النجف حياه ومني لك حبيبي محمود 100 هلا يا مراحل البصري الله والله بودي شيباني لقد اوصلتني درب الهلاك والله وقد جرحتني من كل شيء اهاجس مني من الآلام باكي ولك وعود, وعود وعود يروح بطل المعشر الله ايه عافية يلا هاي خدانا الخريج الله هاي الخوذانة يا هلا البناء على يا ريح روح بطل المعايش غالي وعودي يا جفان ونحل عظامي <تصفيق> ولك وعودي أنا لما خنت مرة ولك آه آه آه آه رحادي عجب ليش الحب يخون بي, بي. آه آه يا يما تحية قرهام نحية هاي العيون المعلمين حسين حميدي يدلل حي الله ظاهر الغالي اليوم مرتضى حسن سمير حلاق الغالي لعيون العريس الغالي حي الله حي المعلمين شلع حي المعلمين عراس منظوري عراس منظوري بعد روحي وعد ماجستر لعيون الحضور جمهوريه رايه وحده جمهورية والمعلمين محمود ones. المصري عراس منظور السيد كل الحضور حياك الله بعد روح. بياض أجل بالليل أجل بالليل أجل بالليل أريد العين تغمض ما تغمض العين يا <تصفيق> هذا إبراهيم زيون إبراهيم زيوان إبراهيم على طلع على الرأس الله. سيد امير واحلى حمود آه. الغالي أردت. سجاد ابراهيم العيون حده مطلوب على الاستيدج حده واحلى مصطفى ابراهيم ويدلل العريس العريس واحلى عباس يلا بعد روحي تعال اصعد العيون تعال للاستيدج يلا العريس تعال هس هس. تعال يلا صعدنا ساعات سين هدية تعال تفتر علي تقول حزبي تعال اصعد يلا واحلى سيد امير ارخص جيبك بعد روحي حجي يلا على <تصفيق> الله على خير دبيلها واحلى حجو العيون حجو لعيون على الراس حياك الله حياك يلا هذا هسه المعرس يلا عيني يلا حياوي اوفوووووووووووووووووووووووووووووو العريس هاي تحيه الزياد العريس هاي لعيون الحضور عفوا السبع واحلى 15 وفوق اهل طويريد يا هلا ومية هلا عشرة اخذ القاضي المعلمين زلمهم الانصار يا عمي للحضور يقول عمامي هيا الله عمامك الغالي أوابك وين الله ويقولون وين الله ويقولون ردها هالخلها <تصفيق> أخذها لعشرة الجاهل وراها أرد هالخل <تصفيق> ولد ابراهيم مصطفى ابراهيم وهاي من حياه والعيون زيون ابراهيم اهل طويريج مهوري طالب سمير سمير ويدلل اهل طويريج ولد ابراهيم عمي على الراس هاي المردوده زمن ابراهيم سجاد ابراهيم مصطفى ابراهيم بعيون روضي بعد روضي أهل طويريج أهل طويريج بعيون ماهر الشمري الله ماهر الجمالي العريس مارو مارو أبو وبسودة وين الله ويقولون ردها الخذائها عمود الملك مم المعرس كله البسودة على الرأس ياك الله تو البوسودة وين الله ويقولوا <متصفيق> ردها الخيذة هنا الله ويقولوا ردها الخيذة آخذها لها جروح جنود آخذها لها جروح العيون ولد ابراهيم اهل طويريج العيون عبد الله الظل اخوي يقول ولد طويريج عيون طليب الجميل يعني روضي الحضور حي الله المعلمين الجمهوريه كل الحضور على الراس على راسي يا هلا عبيد الغالي هاي المردوده ولد طويريج جاك اول 50 تجي عيون أبو سود الملك سوين خمسين وتعال حي الله والدبراهيم الملوف والدبراهيم وعيون العريس الغالي الجميلي ما مواهر الشماري في الدلل عيون حمود الملك أمير سمير عدو الحضور يا هلا عيونك <تصفيق> يلس مري سود الألي أصبح لي من أغلي أيونا كيلس مال سعودي ما أصبح لي وراه من أغلي أكل من جاي حال و حال إلا من جاي حال و حال ما حد عنا و نجد عني ما حد عني و إيشال ابراهيم الغوالي اهل طويريج على الراس طويريج طلب خاص يقول طلب خاص اقول لاخونا ويدلل تدلل بعد روحي تدلل يريد موال على خون العشره روح بيها اخا اخا يا يا اخا واستحق روحق من ذا الزمانه سارتك حق عليك وحياك وحياك وحياك من ذا الزمان واستحق رايا هل يخون العشرة كرها يخون العشرة كرها واستحقرا يا بيت يا أنا كتبتها ما سبط يا بيت أنا كتبت واستحقرا واستحقرا لان بطار شامت خامت ما نبيه ويه يا ملح يا ملح شو نفعت تعبك يا ملح لا تلح لا تلح على لا تلح. هلا بالله صار الندم ربح وادرمح اشوف الندم جره لا ينذرك على هاي التحية هاي العيون سجاد إبراهيم ولد إبراهيم هاي العيون مصطفى إبراهيم حي الله أهل طويريج كادر كوم سيزر طويريج على الراس بعد روحي يلا شعلنا الحسناوي. عافية عافية. حيا الله نسوي جبير، جبير. صحوة. وهاي هاي باسم الحكيمي على جبير على يقول الف مبروك يا ابو سوده خليك على اللقاء حبيبي كل الحضور علي الحجي خليك على هذا اللقاء هي هي نظوري وخطاره وحمودي الغالي لعيون علاوي الملك خطاره علاوي لعيون علي الحجي علي الحجي تحيات ترى ابو حسن الجمالي او او او او او واه ولك وحشك بدالك لا تظن يوم انساك وحشك بدالك وحشك بدالك لا تظن يوم انساك وحشك بدالك لحج التو خيالك نرد حبثني ايان يعني. دعيون ابو سوده الف ابروك حسل الحتيام الملك حسل الحتيامي دعيون ابو سوده دعيون علاوي علاوي طوفان الملك عبود العطوي صلوهم الشريس واحلى احمد الحسناوي لملك نظار الخزرجي وقطاره كل الحضور بعد روحي معلمين الجمهوريه ايوه يلا شعري يا هلا يا هلا <تصفيق> يلا هاي التحيه يلا طينس هاي العيون العريس الغالي الحضور لعيون حمود الملك واحلى حسن البياتي ملك الديكورت ويدلل على الراس هاي الله حمود الغالي يلا شعلي يريد الربع الاصلي حسن البياتي سيد نور الجبال على راس النجف وهلها يعني العريس الغالي وهاي من البيات العيون الزياد كل الهله للشاعر محمد الخفاج اخوي وصاحبي وهذا البيت اوذيه إله يعني هو كاتبة على راسه عناي, عناي عناي عناي عناي عناي هنا لديك طار الحزيئي أنا الدقيت أنا هنا طار يا يا يا يا يا يا <متصفيق> الحزن ويلك عناي وشلت هموم يا هموم ويلك عناي أنا وياك بالشدة كان أنا الويات أنا الوياك في الشتات عنا يوقفلك صدق و اقود خوياي كرار حبيب وحل الظاهر حبيب معلمين جمهورية وحل الجمهورية العيون هاي العيون نظور السيد الغالي معلمين مية أجمل تحية ولد إبراهيم ولد إبراهيم نجف طيريج سيوفي وبعد سيوفي على الراس هاي أجمل تحية العيون، دق الخفاجي صفا الجبري حضور شاعر الجبري يلا العيون هاي مرة الضاوي هاي الله العريس الحين دارت القاعة توجهنا للنارة العريس الغالي العيون هاي مالك المستوي <تصفيق> ما مالضياء العيون زيد عادل محمد خيري شعلي قادسي يلا حيل هاي بيل هذا عادس واحلى موري قدامك فيك فيك يا ريت دبي الحضور زعنا ولد ابراهيم كله على الراس هلا يلا بهاه طلعت العيد نموس جاب السيف على التلفون هبه هبه هبه نفهم اني مشي طوفان تشيخين على العربان جهد عن رعب الرشاشه يرفض بيدي الدجدشه خلي قيسر ليش مدرسه يلا هاي التحيه العريش أبو سادة كثرنا بالمعجون العيون رباوي الأسمر ليب عاد الملك هلا آه. دارت ودارت الدنيا محيرة دارت ودارت الدنيا محيرة دارت ودارت دارت, آه دارت, و دارت كل الهلابيق كل الهلابيق راعي الأول، شمر المراجل شمر المراجل شمر المراجل ماخذكم هبة هبة صيت الماخذكم هذا صيت اغفُر يا يومي لكن ليش تعفوني هنا صعد ونصعد صعد ونصعد صعد صعد حدود الدولة لنا نصعد عليها حدود الدولة لنا نصعد عليها هبة هبة هبة ربع الديوان ربع الديوان ربع الديوان الله الله العياله العياله العياله يا ألف أي ألف أي ألف يا ألف أي ألف أي ألف هاي أي هاي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي اس اس اس احترقنا يا علي شنو هاي الويوي اه شنو الطباو؟ <مسطفى> سيد علي الميالي. يلا يا مصطفى الميالي سامر الميالي العريس راح تقتلني احمد راد امير راد واحلى علي لازم يدلل يلا طير لنا روح ايوه طنبوري جوه طبيه بعد يا ولد الغره عبي البشاره لو ذاك الغره نزع بين بشاره <تصفيق> والحوري بس يقول تلعب اللي يعف سكون <تصفيق> والحربي بس يقول تلعب اللي يعف سكون لو لا احنا لو لا احنا سكرنا حي يلاحن فيارة. يلاحن فيارة. على يا لو دكت الغارة في بين شره وغوري ميسي نلعب لعب بس جول غوري نلعب لعب بس جول طلعنا طياره اسنا طياره بس يلا الطياره هاي العيونها الكربله سيد على ميالي سيد على الميالي سيد مصطفى الميالي, سيد مصطفى الميالي. لعيون السادة الأميال وكل العشار يا هلأ ومية هلأ أحمد الكربلان لعيون أمير كربلاء علي لوزة علي لوزة مطلوب علي استياج قوم لحبيب لعيون حسون الملك وينك باللوزه وعين عين علي يا صغيرون مرهدنك تجيني يا صغيرون وعين عين علي يا صغيرون يا صغيرون أحب, احب امرك وطيع يا صغيرون يا ال... ابو الوسيعه يا صغيرون احب امرك واطيعه يا صغيرون يا ابو طلعها من عمري بس يا الوسيعه يلا هاي تحيه قادسيه ابو ساده سيد مالك الدائره العامه اهلا يلا شباب الشمس بعيون محمد خيري يلا شعل الروح الويه. ايوه هو عين علي يا صغيره يا عيون الوشيعة يا صغيرون لحظة حمراك وطيعه يا صغيرون يا مدوخ الولاية يا صغيرون يا مدوخ المعلمين يا صغيرون أبو عيون الوشيعة يا صغيرون لحظة حمراك وطيعه أسمعوا أبو حنان أيلا جاسم الشمري أيلا يا جاسم الشمري جمالي. هلا. يلا شعلي شعلي وين قاع يلا علي قاع علي قاع أربعة أربعة هه إيقاع إيقاع شايل رايت محمد واحنا بنساعد محمد محمد